Moi vaan! Mä olen Lehtori Virtanen ja haluan tässä nyt käydä läpi yhtä verkkototeutusta, mitä on tässä viime päivinä työstänyt. Kurssin nimi on Digitalisaatio ja toiminen ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. Ja mä otin tähän nyt nämä EMC-hankkeen laatukriteerit. Myöskin Metropolia on mukana tässä EMC-hankkeen työssä. Ja sitä kautta nämä on tullut sitten tutuiksi ja haluan tässä nyt katsoa, että miten tämän kurssin rakentaminen meni. Olen tehnyt sitä toki monta päivää ja oikeastaan enemmän sillä niin kuin omalla ajatuksella mennyt eteenpäin, että en ole kahdesta ajatellut tätä kriteeristöä etukäteen. Ja nyt sitten katson, että kuinka hyvin ne nyt oikeastaan täsmääkäyn. Ensimmäisenä tässä on kohderyhmä ja käyttäjät. Opiskelijoilta vaadittava lähtötaso on määritelty ja ilmaistu opintojakso-kuvauksessa. No ei tässä verkko mutta siellä toteutussuunnitelmassa on kyllä mainittu. Verkkoalustalla on lähtötason selvittämistä varten työkaluja. Tämä on meillä alkavan Ylemanamkin tutkinnon ensimmäinen kurssi. Ensimmäinen näille opiskelijoille koskaan, eli ei ole. Tätä ei ole määritetty. Osallistujamäärä on mitoitettu toteutuksen sopivaksi. Aika vaikea. Tälle toteutuksella tulisi 120-150 opiskelijaa. Tämä jää nähtäväksi, että onko optimaalinen sitten tämän kokoiselle porukalle. Ehkä opiskelijat osaa vastata siihen sitten kurssin päätteeksi paremmin. Eli en osaa sanoa. Sitten osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut. No. Osaamistavoitteet on määritelty osaamisperustaisesti. Alakohtaiset ja geneeriset kompetenssit löytyvät opintojaksokuvauksesta. Joo, kyllä. Opintojakso on laadittu ja toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. Ei merkityksellistä tällä kurssilla. Ainakaan tässä vaiheessa ei ole kansainvälisiä yhteyksiä. Toteutuksen työtavat on valittu tukemaan geneeristen taitojen omaksumista orientaatio- digitalisaation sosiaali- ja terveysalalla ja toimintojen ohjaamiseen erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä varmasti tukevat generisiä taitoja kyllä. Toteutuksella on tarjolla erilaisia menetelmiä tapoja omien tavoitteiden asettamisen tueksi. Joo, kyllä löytyy. Sitten on tehtävät. Tehtävien tarkoitus, tavoite suoritustapa. Joo, ajankäyttö on kuvattu verkkoalustalla selkeästi. Kyllä on. Tehtävät on suunniteltu osaamistavoitteiden saavuttamista edistäen ja työelämän todellisia tilanteita vastaten. Kyllä on pyritty tähän. Tehtävänannot ohjaavat opiskelijaa osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Mm, kyllä. Tehtävien suunnittelussa on huomioitu tieto- ja viestintätekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja tiedon rakentamisen mahdollisuudet. Kyllä on. Huomioon ottaen tämän opiskelijamäärän, yhteisöllinen työskentely ei nyt ehkä toteudu sillä tavalla kuin olisi pedagogisesti kaikkein järkevintä. 120-150 opiskelijaa työskentelee verkossa yhdessä. Vaatii ehkä pikkuisen vielä miettimistä, että miten se sitten hienosti hoidetaan niin, että ei tule säätöä eikä teknisiä haasteita kenellekään. Eli tota sanon osittain. Sisältö ja aineistot. Sisältö on suunniteltu ja pedagogiset ratkaisut valittu niin, että opiskelija pystyy yhdistämään uuden tiedon aiemmin oppimaansa ja soveltamaan sitä. Toivottavasti Opiskelijaa ohjataan verkkoalustalla, kyllä. Aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus on varmistettu, vanhentuneet materiaalit on päivitetty. Joo, kyllä ja aika helppo oli tehdä myöskin tätä, kun tätä polkasi pystyy aika lailla tyhjästä. Verkkototeutukseen on valittu aineistoja, joihin on käyttöoikeus ja lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti, kyllä. Ja mulla on ollut sellainen tapa, että, että mä teen kaikki videot itse juurikin siitä syystä, että, että silloin niitä on helppo käyttää niihin tarkoitukseen kuin haluaa ja, ja ei ole niiden lupahaasteiden kanssa tekemisissä. Opiskelijoiden opintojakson aikana tuottama materiaalin säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä käytänteistä on sovittu. Tästä puuttuu tästä asteikosta mun mielestä että ei merkityksellinen tällä kurssilla. Eli lisään siihen laatikon, ei merkityksellinen. Eli jos ei mitään sisältöä tule, ei ole sovittu, jos tulee, niin sovitaan. Sitten työvälineet on valittu niin, että ne tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista, pedagogista lähestymistapaa ja ammattialan työprosesseja. Kyllä on pyritty valitsemaan mahdollisimman selkeä kokonaisuus, varsinkin kun kyseessä on aloittavat opiskelijat. Sovellusten lataaminen ja uudet käyttäjätilit perustuvat osaamistavoitteisiin. Tästä ei ole käytössä muuta kuin tämä Moodlen työtila ja sitten verkkokokousjärjestelmät, pilvipalvelut, johon on siis Metropolian omat tunnukset kaikkiin. Eli ei ole mitään henkilökohtaisten tilien luomista, mihin tämä ehkä liittyy. Ehkä taas laittaisin ei-merkityksellinen tällä toteutuksella. Verkkoalustan käytettyä sovellusta ja työvälineiden ohjeet ovat helposti ymmärrettäviä ja linkitetty verkkoalustalle. Joo, kyllä. Käytössä työkaluja, jotka mahdollistavat metatietoja kerun sekä oppimisanalytiikan. Kyllä. Opintojakson kuvauksessa on mainittu opintojakson suorittamiseen vaadittavat peruslaitteet ja muu tarvittavat sovellukset. Ei merkityksellinen tällä toteutuksella. Eli meillä on Metropoliassa tällaiset päätelaitesuositukset, jotka annetaan kaikille tuleville opiskelijoille, jotka kertoo sitten sen, että minkälaisella laitteistolla Tästä koko koulutuksesta selviää, jolloin ei ole sitten lisätty yksittäisiin opintojaksoihin. Eli käytetään niin kuin yleisohjeistusta niin, että opintojakson suorittaminen ei vaadi tavanomaista kodin tai taloyhtiön tarjoamaa verkkoyhteyttä tai nopeampaa verkkoyhteyttä, eli ihan normivälineistöllä pärjää näin kyllä. Sitten mennään vuorovaikutusosioon. Toteutuksella on valittu parhaiten tukevat vuorovaikutuksen tavat ja työvälineet. Ja taas ottaa huomioon kokonaisuuden. Tähän on tietysti pyritty. Sidosryhmät ja sidosryhmäyhteistyö ei merkityksellinen tällä toteutuksella. Ohjaus ja palaute, ohjauksen järjestäminen, toteuttamistavat on kuvattu. Kyllä, toteutus on suunniteltu siten, että se mahdollistaa ohjauksen ja palautteen antamisen opettajalta ja toisilta opiskelijoilta opintojakson aikana. Joo, nämä toteutuvat sidosryhmät eivät ole tällä toteutuksella mukana seuraavissa sitten ehkä. Vahvemmin. Verkkoalustalla tarjotaan opiskelijalle mahdollisuudet ohjauksellisen keskusteluun eri työvälineiden avulla. Tässä taas yleisen hämmennyksen ja niin opiskeluteknisten haasteiden välttämiseksi niin on pyritty yhteen kanavaan, että kaikki tapahtuu tässä yhdessä työtilassa tai linkitettyjen työvälineiden kautta, niin vältetään sitten siltä, että ei pääse, ei, ei onnistu, en pysty kirjautumaan, eli vastaan kyllä. Analyysityökalut ovat käytettävissä. Opiskelijoiden oman etenemisen seuraamiseksi, edistymisen seuranta päällä, mistä sitten koko ajan sekä opiskelija itse että opettaja näkee, että missä vaiheessa sitten kenenkin tehtävät menee ja voi sitten tarvittaessa kohdentaa sitä henkilökohtaista tukea siihen, että ne opinnot etenee suunnitelman mukaisesti. Kyllä. Vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut on kuvattu. Joo, kyllä. Verkkoalustalla on kanava opiskelijan palautetta ja kysymyksiä varten. Joo, kyllä. Arviointi on läpinäkyvää, jatkuvaa, monipuolista ja reflektioosaamista kehittävää. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin ja ovat selkeästi kuvattu. Kyllä. Ja arviointia on mahdollista toteuttaa jatkuvasti, monipuolisia arviointimenetelmiä, työvälineitä käyttäen, itse- ja vertaisarviointi sekä erilaiset automaattiset testit. Kyllä, kaikki löytyvät. Verkkototeutukseen jatkuva kehittäminen. Opintojakson ajanmukaisuudesta ja päivittämisestä on huolehdittu. Osaamistavoitteet, sisällöt, menetelmät, arvioidin ja verkkotyövälinen uudistuminen huomioidaan kehitystyössä. Kyllä, on jatkuva. Palautteen keruu on suunniteltu ja aikataulutettu ja löytyy sieltä verkkoalustalta. Saatuun palautteeseen on reagoitu ja toteutusta kehitetään sekä päivitetään palautteen perusteella. Näin ihan varmasti tullaan teke tekemään. Se on tämän työn osa, jossa Asiakas asetetaan oikeasti keskiöön ja kuunnellaan, että, että miten tämä meni ja mitä kannattaa tehdä seuraavaksi. Tai ainakin se, mitä ei kannata tehdä. Kannattaa ottaa opiksi. Käytettävyyden ja ulkoasun osalta toteutuksen rakenne on selkeä ja eteneminen sujuvaa. Etenemisen vaiheet on ohjeistettu verkkoalustalla. Tämä on aina semmoinen, mikä on opettajalle selkeä. Mun mielestä tämä kulkee ihan hyvin loogisesti ja sitten opiskelijat ehkä on vähän toista mieltä, että mä tähän kyllä, mutta sitten opiskelijapalauten mukaan katsotaan, kuinka se oikeasti meni. Sama koskee, sisällöt on nimetty ymmärrettävästi ja niiden toimivuus on varmistettu. Tuntuu siltä, mut ei voi varmasti, tietää. Samoin, otsi joo, no, otsikot, sisällöt ja taulukot ovat tyyliltään yhtenäisiä, kyllä. Fontit on valittu luettaviksi, oletuskoko on tarpeeksi suuri ja sitä on mahdollista suurentaa, kyllä. Tekstitiedostot ovat muodossa, jota on mahdollista lukea ruudunlukijalla. En tiedä. Tekstitiedostot on tekstitiedostomuotoja, niin kuin pdf failit Toivottavasti menee ruudunlukijalla. Vasta ehkä, joka myöskin puuttuu tästä. Visuaalisia elementtejä on käytetty harkiten, vähemmän on enemmän monesti. Videoihin ja äänitiedostoihin on lisätty tekstiraita tai sisältö on muutoin saatavilla tekstimuodossa. Kaikissa niissä, missä on mahdollista, on lisätty tekstitiedosto, videoiden tekstittäminen on hirmuisen työlästä hommaa, eli mä vastaan osittain. Ihan kaikissa ei ole ääniraita tekstinä, video tekeminen on muutenkin aikaa vielä. Linkkien kuvaustekstit on informatiivisia ja ne aukeaa uuteen selainikkunaan, kyllä. Materiaali, joka ei ole esteetöntä, on merkitty selkeästi. Vastaan ehkä tai ei merkityksellinen tai en tiedä. Mä kuvittelen, että se on kaikki esteetöntä. Verkkototeutukselle valitut sovellukset toimivat ja aineisto on saavutettavissa päätelaitteista riippumatta. Tämä onneksi nykyään aika hyvin toimii, esimerkiksi sitten kun videot jakaa kaikki... YouTube-linkkeillä, niin ne soi kaikilla laitteilla. Ja on päästy siitä näin vuosien videokonvertoinnista pois, että piti olla joka laitteelle sopiva tiedostomuoto vastaan kyllä. Verkkoalusta ja sen sisältö sekä muut käytettävät sovellukset täyttävät tietoturvavaatimukset. Joo, kyllä. Eli ei koske yksittäistä toteutusta, toteutusta, vaan koko sitä meillä käytössä olevaa verkko Tukipalvelut Toteutuksen tuottajille sekä opettajille on tarjolla pedagogista ja teknistä tukea, tukikanavia monipuolisesti tarjolla. Eli koskee nyt sitten tätä työtä, kun on tätä toteutusta työstänyt ja tota, vastaan äh, osittain enimmäkseen ehkä. Kysyvä löytää ja etsivä saa. Ja verkkoalustalla on kuvattu opiskelijalle tarjotut tukipalvelut, tukikanavia monipuolisesti tarjolla. Ehkä sekin osittain koskee sitä koko oppimisalustaa, ei yksittäistä. Toteutusta. ja tukipyyntöjen vastaosa, vastausajosta palvelu aukioloa, joista on sovittu, ja jotka ovat nähtävillä verkkoalustalla, joka sitten on, on se koko yhteinen intra-opiskelijan sähköiset työpöytäpalvelut, mistä nämä tiedot löytyy ei taaskaan sieltä yksittäiseltä. Noi Ja siinä oli kaikki nämä kriteerit, mitä sitten ansiokkaasti Mari Valonen ja Tuula Hohental ovat olleet yhteen kasaamassa ja tuottamassa ja saaneet sitten lopulliset versiot meidän kaikkien käyttöön, ja tota, mä haluaisin, mä kauhean kova mittaamaan ja laskemaan kaikkiin, niin mä haluaisin tehdä tässä nyt itselleen semmoisen niin lähtötasoarvion, että kuinka tämä mun kohdalla toteutuu. Joten nyt kun mä nopeasti lasken nää yhteen, että miten tää meni, niin, niin voi sitten seuraava kerralla taas laskea, koska jotenkin toi tausta tuolla biopuolella on opettanut mittaamaan kaikkea Ja näin. Tämmönen tulos mulle tänään. Opintojakso lähtee käyntiin ensi viikolla. Sen jälkeen sitten saan palautteen ehkä 120 tai 150 opiskelijalta, jonka perusteella on sitten aika hyvä lähteä katsoa, että mitkä on ne ytimet, mitä tässä pitää kehittää. Jotenkin aika kiva konkreettinen työväline siihen omaan työn kehittämiseen. Helposti näkee, että mihin suuntaan kannattaa tästä lähteä. Että ei muuta. kansi käydä katsoa, eAMKin sivuilta www.eamk.fi löytyy laatukriteerit. Se on moi!